Simona Halep a aflat cu cine se bate la Miami. După milina de la Indian Wells, Serena se lupt cu cea care a spulberat-o pe românc, în weekend. Simona Halep, locul unufta, este acceptat direct în turul al doilea la turneul de categorie premier mandatorii de la Miami. Faza în care va evolua cu Veronica Cepede-eroic din Paraguay, locul 78 VTA sau cu o juctoare din calificări. Dacă se va califica, Halep ar putea juca împotriva polonezei Agnieszka la locul 32 VTA subliniere ICAP de serie numărul 30, în man sublinierea a treia. Noptim, adversara româncei ar putea fi letona Anastasija Sevastova, locul 17FTA subliniere cap de serie numărul 20 sau americanca Madison Case, locul 15FTA subliniere cap de serie numărul 14. Perturi, sportiva ceh Carolina Plaicova. Locul 6 VTA subliniere i cap de serie numărul 5, este juctoarea cel mai bine clasat care poate ieși sublinierei în calea liderului VTA, iar în semifinale Halep ar putea da piept cu spaniola Garbine Muguruza. Locul 3 VTA subliniere i cap de serie numărul 3, ori cu sportiva francez Caroline Garcia. Locul 7 VTA subliniere i cap de serie numrul 7, ori cu Germana. Angelic Ucherber, locul 10 țta sub liniere cap de serie numărul 10. Halep a jucat anul trecut în sfer la Miami, când a fost eliminat de brtianica Johanna Conta, cu 3 la 6, 7 la 6, 7, 6 la 2.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 Sorana Cârstea, locul 33 fta, este a 32-a favorit, ultima, subliniere liniere va sta în primul tur, iar în man sublinierea a doua va evolua cu o jucătoare din calificări sau cu suvei Hsieh din Taiwan, locul 61 fta. Irina Camelia Begum Locul 37 a Va întâlni o jucătoare din calificări, iar Mihalea Buzărnescu, locul 39 ta Va juca împotriva sportivei belgiene Kirsten Flipkens, locul 71 a În prima man sub liniere. Duel interesant din turul este cel dintre cât subliniere pictoarea de la Indian Wells, japoneza Naomi Osaka, subliniere-i fostul un mondial Serena Williams. Aceste jucătoare sunt pe partea de tablou a favoritei numărul 2, daneza Caroline Wozniacki. România mai este reprezentată la Miami Open de Monica Niculescu, locul 70 a care va juca în calificări. Niculescu este principala favorit în preliminarii sublinierei – va evolua în primul tur împotriva Germanei Antonia Lotner, locul 150 WTA. Partidele de pe tabloul principal, feminin vor începe marci, la Crandon Park, potrivit News.